Hei på deg! I denne filmen skal jeg prøve å vise deg hvordan du spiller inn i en green screen-innspilling, og på en relativt enkel måte i programvaren Camtasia, eller også Camtasia Studio, som noen kaller det. Dette er en innspilling hos meg på hjemmekontoret, og som kanske noen av dere allerede klarer å se, så er det jo en utfordring i forhold til lys. Det som nemlig er helt avgjørende i forhold til kvaliteten i denne rannen rundt kroppen min, det er hvor godt jeg har lyst opp rommet rundt meg, og spesielt hvordan jeg klarer å drepe skygger med lys som kommer in fra siden. I demonstrationsfilmen her nå så ser du at jeg har ett lys her som går inn bak meg og en kontorlumpe der borte som går in og prøver å drepe skyggene. Kanskje det blir litt tydeligere hvis jeg går litt lengre fram, men det er ikke helt sikkert. Utfordringen min er hele tiden at belysningen ikke er god nok. Det jeg kommer til å vise deg er at det er ganske enkelt å lage en green screen innspilling via Camtasia Studio i software. Det betyr at jeg går med å fjerne ut bakgrunnsfargen bak meg og erstatter den i steden med en gjennomsiktig farge som fremhever filmen eller bilde som ligger i bakkant. Man kan jo legge en powerpoint, sånn som jeg har valgt å bruke i dette tilfellet, som en utgangspunkt som viser bak hva som ligger der. Men vi har muligheter til å for eksempel også sette inn en film og plutselig forflytte oss til et annet sted. Nå skal jeg gå over til å vise er teknisk hvordan jeg gjør dette her i Camtasia. Velkommen til programvaren Camtasia. Nå skal visa vise deg hvordan jeg får til å fjerne denne grønne bakgrunnen. Jeg har spilt in en film, hvis jeg trycker på play så ser du den nå. Ist du lurer på hvorfor jeg klappa akkurat i starten av filmen här, så skyltes det at jeg ska kutte in en egen bifilm som er tatt opp fra mobiltelefonen min fra siden. For å få synkronisert lyd og bilde disse to videoene, så kommer jeg til å zoome veldig inn på de to filmene, med denne zoomeknappen, og passe på at lydkurven for klappet ligger helt oppe på hverandre, for å få synkron lydbildet, også på dette andre alternative klippet, vi kan kalle det klipp nummer 2, mens jeg fremdeles beholder lyden fra klipp nummer 1 som er spilt inn, i vanlig Camtasia. Så det vi skal gjøre nå, det som er intressant. det kan zoome litt ut igjen, det er ikke nødvendig å ha den så langt zoomet in. det er at jeg skal nå klippe vekk de tingene som ikke hører med i bildet og passe på at det er grønn skjerm bak hele mig. Så jeg må jeg bestemme hvor stor jeg skal være. Da må jeg klikke på denne linje her som representerer skjerm opptaket, eller unnskyld, som representerer videoen, mens det nederste er skjermopptaket. Nå drar jeg skjermopptaket større, unnskyld, video, klarer ikke å si det riktig, så drar jeg den bort til hjørnet slik at det grønne kommer på utsiden av skjermen, og så går jeg og velger dette symbolet her som er beskjæringssymbolet, og så går jeg vekk sånn, og så passer jag på at bare er grønn bakgrunn i forhold til det som syns av meg i bilde. Vi ser allerede nå at det er en skygge bak meg. Det er fordi jeg ikke har nok lys på hjemmekontoret mitt, og dette kan jeg allerede fortelle nå at det kommer til å bli et problem. Så går jeg inn, og så går jeg på, og så velger jeg borte til venstre, så velger jeg muligheten som heter Visual Effects. Og så tar jeg denne som heter Remove Color, og så drar jeg den ned på videobildet mitt. Nå kommer det opp et verktøy for denne Remove Color-funksjonen i Camtasia opp borte til høyre. Det jeg nå gjør, det er at jeg trykker på denne pil nedover for å på en sånn farvedråpe utvelger, og jeg trykker på denne här nå, og musepilen min blir da et valg å ta et utsnitt av en farge på skjermen. For dere som følger godt med, så kan vi si se at her er det noe mye mørkere enn vad det er her. Så nå er det egentlig å prøve å finne den gyllene middelvei og finne et sted som jeg velger det som er den mest representative, både mørke og lyse delen av den grønne bakgrunnen. Jeg prøver meg her og ser nå at jeg har ett lite problem i forhold til Øynene min holder på å forsvinne, og vi ser også nede i høyre hjørne. La oss prøve en gang til, Ctrl-Z. Jeg prøver mig en gang til, og prøver meg et annet sted. Se om det blir bedre. Det blir hvertfall bedre i forhold til øynene mine, og det blir litt bedre her nede. Så er det nå på tide å fintune. Det vil si at man kan prøve sig fram med å dra. Men det er ikke veldig mye vi har å gå på her i forhold til denne gjennomsiktigheten. Jeg har vel funnet ut at for det belyset jeg har nå, så kan jeg prøve meg på 11 prosent her på Tolerance. Da ser vi at vi begynner å miste litt rann i t-skjorta min. Jeg går til 11, jeg prøver meg til 12. Der mistet jeg enda mer, og vi ser også at den der håndholderen jeg har i hånda her også begynner å forsvinne litt. Jeg prøver å gå til 13, og det blir enda mer problem. Jeg tror jeg velger å gå til 11 i denne filmen, selv om jeg ikke er helt fornøyd med det. Jeg aner litt grønnfarge här og jeg aner litt grønnfarge her nede. Men det får være. Nå sätter jeg i gang filmen for å se litt om hvordan det blir seende ut. I denne filmen ska jag prøve å vise deg hvordan du spiller inn en green screen in spilling. Det er jo på en måte ingen måte perfekt, men det är brukende. Jeg skal komme tilbake med en annen film som jeg viser hvordan jeg gjør det samme i studio vårt på Høgskolen i Østfold, som har en bedre belysning i bakgrunnen. Ingenting kommer til å være forskjellig da, annet at det er bedre belysning både på meg og på bakgrunnen for å drepe skyggene. Og da vil du sannsynligvis se at denne måten å lage filmer på fungerer helt utmerket, så lenge man har god belysning og en grej, ensfärg var bakgrund som du ikke finner som representeras på kroppen eller huden eller ögonen hos dig som retrospekt kan ersättas. Så ska jag bara ett alltså slut vise att jag kan också lägga till en annan ting än bakgrunden av denne videon. Vi ser om någon går här ser du att det är track 1 och track 2 när lyfter jag videobildet till track 3. För det är som sånn att det som ligger överst det är det som syns först. Nå går jeg in på det biblioteket som allerede finns inne i denne her, og da tar jeg «Motion background», og så velger jeg å putte in en hvit bakgrunn akkurat i dette område som denne filmen var. Og nå vil dere se at der kommer filmen, når jeg min inn over bakgrunnen, så erstattes jo PowerPointen av dette her. Og det kan man bytte litt på og bytte litt inn og ut, med å bytte eventuelt ut PowerPoint-bakgrunnen. Eller jeg kunne selvfølgelig spilt inn hele greia med en virtuell bakgrunn, det vil se sånn ut som dette. I denne filmen skal jeg prøve å vise deg du spiller inn en green screen-innspilling. Og slutt, så vil jeg jo bare si at det du må gjøre etterpå det er jo så først fil og så lagre projektet ditt, og etterpå det så eksporterer du til en lokal fil og jeg pleier alltid da å lage det til en HD-fil, altså MP4-filformat, der jeg går inn og lagrer i dette formatet for å få høyest mulig oppløsning.